Sedun opiskelijat voivat asentaa Office 365 -paketin omille laitteilleen. Kotikäyttöön tarkoitettu Office-ohjelmistopaketti sisältää yleisimmät Microsoftin sovellukset. Asennuspaketin lataaminen. Siirry Office 365 -palveluun. Kirjaudu sisään sähkö tunnuksellasi. Valitse Asenna Office. Office 365 -sovellukset ja tallenna tiedosto. Asennuspaketti latautuu. Siirry tietokoneellasi kansioon Ladatut tiedostot. Tupla-klikkaa Asennustiedostoa. Ohjelmistopaketti asennetaan. Kirjautuminen Office 365 palveluun. Käynnistä jokin Office-sovellus, esimerkiksi Word ja valitse oikeasta ylänurkasta Kirjaudu. Kirjaudu sisään Sedutunnuksellasi. Office 365-sovellukset asennetaan puhelimelle Play-kaupasta tai App Storesta. Ohjelmat täytyy asentaa erikseen. Etsi ohjelma ja valitse Asenna tai Hae. Avaa sovellus ja kirjaudu sisään sedutunnuksellasi.